Martin Pivokonský, environmentální chemik a hydrochemik. V současnosti působí jako ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd a přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém úspěšném projektu řeší vliv organických látek, produkovaných fitoplanktonem, na vlastnosti vloček tvořených při úpravě vody. Výzkum se zabýval vlivem míchání a charakterem znečišťujících příměstí obsažených v sujové vodě na agregaci při úpravě vody na vodu pitnou a probíhal převážně v laboratorních podmínkách. Nicméně má značný aplikační přesah. Agregace je jedním ze základních mechanismů probíhajících při konvenční úpravě vody. Proces agregace se nazývá koagulace a zásadně rozhoduje o kvalitě upravované vody. Přírodní voda obsahuje značné množství znečišťujících příměstí. Dnes velmi běžnými jsou metabolické produkty synic a řás, které také byly součástí našeho projektu. Zde vidíte takový namodralý nádech v těch sklenicích, což jsou organické látky produkované synicí mikrocystis Eruginóza. Které jsou dneska běžné právě jako součást přírodní vody, kterou používáme pro úpravu napitnou vodu. Konvenční proces upravy vody spočívá v tom, že se do vody dávkuje takzvané koagulační činidlo. V tomto případě síran železitý. Tento proces využívá většina upraven vody. Hlavní části projektu je pak míchání vody v míchací koloně, která simuluje proces úpravy vody. Nejdříve se ta voda míchá takzvaným rychlým mícháním, aby došlo k homogenizaci toho nadávkovaného činidla a následně se přejde na pomalejší míchání které už umožní tu vlastní agregaci. Ta agregace je v podstatě to, že se spojují, interagují spolu částice vzniklé hydrolyzou toho destabilizačního činidla a těch znečišťujících příměsí, v našem případě těch organických látek z té senice, mikrocusis, eruginóza. Ty se navzájem spojují do větších celků, které pak už z vody jsme schopni separovat sedimentací, flotací, a třeba pískovou filtrací nebo i nějakým lepším, sofistikovanějším způsobem, jako je třeba membránová filtrace. Intenzita míchání spolu s dávkováním činidla rozhoduje o účinnosti celého procesu úpravy vody. Aplikaci vysokých intenzit míchání se ve vodě vytváří malé husté vločky, které se pak lépe separují a to je také hlavní zjištění výzkumu. Vidíte, že ty agregáty jsou dobře definované. Najdete tam Rozhraní mezi tím agregátem a tou vodou. Zatímco tady vidíte, že ta voda, přestože tam ty agregátky jsou, tak je taková celá žlutá, ještě zakalená. Jo, ta úprava vody tady neprobíhá optimálně, zatímco zde pilbíhá zjevně mnohem lépe. A ta voda mezi tím se krásně upravila, to znamená je čidá. Vidíte, že je ta suspenze, nebo ty částice, i takové homogénní. Mají plus mínus stejnou velikost. Nejsou tam malé ani velké. A uvidíte, že začínají klesat, začínají sedimentovat. A tady nahoře postupně zbyde čistá voda. Zásadním zjištěním dosaženým v rámci projektu je také skutečnost, že se velikost agregátů nemění se změnou intenzity míchání plynule, ale skokově. Ke změně dochází v oblastech odpovídajících hodnotám tzv. kritických gradientů rychlosti, které jsou dány vedle intenzity míchání, také charakterem buněk ksinic a složením jimi produkovaných organických látek. Díky tomuto zjištění lze do zlepšení úpravy vody až o 30%. Tady vidíte probíhající agregaci v kuet tailerově reaktoru s jedním z našich pokusů. Díky takovým pokusům jsme byli schopni optimalizovat proces agregace tak, že je využitelný i v praxi. Výsledky našeho bádání jsou již dnes aplikovány na dvou úpravnách pitné vody v České republice, a to v Kutné hoře a ve Světle nad cázavou. Na projektu spolupracoval také tým z VHT Praha a z Australské univerzity of New South Wales. A výzkum bude dále pokračovat. Do budoucna se stále více chceme zaměřovat na odstraňování mikropolutantů, které vedle těch přírodních organických látek jsou dnes také významnou součástí povrchových i podzemních vod. Ať už se jedná o mikropolutanty typu pesticidy, léčiva a podobné, podobné záležitosti nebo třeba právě nějaká stopová množství toxických látek, které třeba produkují senice a řasy, tak to je asi takový trend, který v současné době nejen u nás, ale i jako ve světě velmi rezonuje a je to další směr našeho výzkumu.